Якщо це все відбудеться, потім геодезистами будуть ну, стрілятися відмітки, щоб повністю ці ванти відповідали проєктним рішенням. Після цього, як ванти ну, все вже буде добре, розпочнеться опускання вантового мосту на, також на проєктні відмітки, це на 1,5 метра. Така процедура буде длитися приблизно тиждень тому що там ну, так, поетапний процес, після того, як вже місто пуститься, ванти всі вже натягнуться, потім буде контрольний геодезичне вимірювання, щоб вони мали ну, працювати на ті навантаження, на які вони в проєкті розплановані. Після цього ну, також зазначимо, що паралельно виконуються роботи з встановлення парильної огорожі, бар'єрної огорожі і стовпів освітлення. Після опущення моста розпочнуться роботи з влаштування деформаційних швів, нанесення гідроізоляції. І влаштування гус асфальта це так в планах, але ну та кожен процес залежить від погодних умов. На завтра також запланований монтаж п'ятої секції низового мосту, каже заступник начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Горбань. Це виконуватиме плавучий кран Захарій. Зараз підготовчі роботи ведуться на криві бухті то рухається. Але вітерець трошки такий? Так, передають на завтра вітерець, пориви вітра. Так, 5-6 метрів в секунду, та, але пориви можуть досягати 10 11 В цьому році підрядник анонсує, що виконує всі бетонні роботи, тобто буде міст берега, з'єднані, але проїзд відкрити ще не встигне. Роботи ведуться також по гідроізоляції, по встановленні деформаційних швів, підготовчі роботи до бар'єрної огороди. Тобто роботи кругом тривають. Нагадаємо, вантовий міст за часів незалежності України будується вперше. Досвід накопичують у процесі, каже начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олег Галич. За його словами, після завершення монтажу вант, цей міст, так само як і Балковий, випробують на міцність вантажівками. Доки не відкриють проїзд новим мостом та відремонтованим Арковим. Реконструкція греблі дніпро та запланований капітальний ремонт мостів Преображенського не розпочнеться, сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.